кажете, там ваша дочка зараз? Да. Чи маєте вже якусь інформацію? Немає, ще в 4 часов утра я тут Ну там кого-то достали, я вже сюди підбіжав. Задач, навіть, вона буде не А скажіть, будь ласка, а вона з ким була вдома? З сожителю. І з внуком. Ну, з сином. Не внук, ну внук живой, все нормально, он там стоит тоже с бабушкой. А я сюда буду, жабюсь. Смотрю, там мешок уже черный принесли, носилки. Я живу в этом доме в конце, в четвертом подъезде. А здесь моя невестка снимала квартиру на пятом. Ну, внук не пострадал, получилось, что его комната целая. А вот невестку пока не могут найти. На сегодня день рождения. 34 года. Будем верить, что она жива, что мы ее достанем. Как только я начал ну, ложиться спать, просто слышу взрыв. Я думал, что где-то вот там, тут, может, где-то, ну, ну, рядом был, потому что очень-очень сильно это случилось. А потом я смотрю, я открываю дверь, пыль, нос, ну, оттуда. Я такой, не понял, я смотрю, дырка, ну, ничего нет, и обрыв. Я потом просто, ну, я смотрю на обрыв, я не пытаюсь смотреть, я вижу людей, я зову маму, ну, я ж не видел, может, там была целая комната. Я внушов коридор другу, аби обрушився просто і все. Рокувальні роботи тривають ще з ночі. Близько 3 годині надійшло до суду передумку повідомлення про влучання ракети в будинок. До пошукових рятувальних робіт залучена основна та спеціальна варіно-рятувальна техніка. Наразі працюють понад 40 рятувальників та 11 членів спеціальної та основної техніки. Вікторія Андрушків, Єлизавета Кротик, Суспільне новини, Миколаїв.